أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شواهب المقص والأضداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداه من الكائنات الباقي وهالك كل من عداه من المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا ونانا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما امر بتبليغه من رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه جوهر المعارف وازهار رياض الفصاحة والعوارف اما بعد كنا قد تكلمنا في المجلسين الماضيين عن تعريف من هم اهل السنة والجماعة ثم عرفنا التوحيد لغة واصطلاحا وموضوعه وذكرنا ثمرته وفضله وواضعه واسمه واستمداده حكم الشرع فيه ومسائله بما يثبت التوحيد ثم تكلمنا عن حكم تعلم المنطق هذا في المجلس الأول أما المجلس الثاني تكلمنا عن تعريف بالسادة الأشاعرة منهم السادة الأشاعرة وتعرفنا بالإمام أبي الحسن الأشاعري رضي الله عنه وأرضاه وذكرنا حياته ومذهبه وعقيدته ومصنفاته وما قال عنه العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى ثم عرفنا بالامام اللقاني رحمه الله عليه وقلنا ان اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في شرح المنظومه يقول الامام الحجه ابراهيم بن ابراهيم اللقاني المتوفى سنه 41 بعد الالف من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته بعد قبل أن, يذكر أن ذكر هذا البيت افتتحها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وكما تعرفون أن بسم الله الرحمن الرحيم يستحب المؤمن المكلف أن يبدأ أعماله الكبيرة ببسم الله الرحمن الرحيم وقال ويقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اشترطوا في في ذكر هذا البسملة في الأعمال قالوا أن يكون العمل ذا بال أن لا يكون من سفاسف الأمور ها ليس كل حركة يحركها الإنسان يقول بسم الله وإلا واضح عندما يشرع في العمل الكبير مثلا عندما يشرع في السفر يقول بسم الله، عندما يخرج من بيته يقول بسم الله، عندما يدخل يقول بسم الله، يشرع في الدخول الى بيت الخلاء يقول بسم الله، إذا أراد أن, يأح... أن يحمل أمرا ثقيلا يقول بسم الله وهكذا. والعلماء اشترطوا كذلك، قالوا البسمله تشرع في الفعل المباح، أما الفعل المحرم، ليس في الإنسان، هل يسمي الله تبارك وتعالى شرب الخمر؟ يسمي الله تبارك وتعالى يزني؟ بسم الله تبارك وتعالى آه للسرقه فقالوا هذا لا يشرع فيه نعم ولا مكروها كذلك لا يشرع فيه الفعل المكروه لان المكروه هو ما الشارع تركه لا على وجه التحتيم والالزام واما في الامور كلبس النعل والبصاق والمخاط فلتسن البسمله كذلك لا تسن فيه البسمله والحمد لله عليها بل وقال العلماء أنه يحرم البسملة على المحرم لذاته. المحرم لذاته كالزنا والسرقة و هذه حرم نعم. وتكره على المكروه لذاته. وتكره على المكروه لذاته. لأنه ما دام العمل مكروه إذا ما أدى إليه فهو فهو مكروه كما درسنا معكم في, في في الورقات نعم. وتكره على المكروه لذاته كالنظر لعورته بلا حاجة نعم. أما المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب، هذا محرم لذاته، ولكن ليس لذاته، لعارض، الوضوء مباح، ولكن لكونه من ماء مغصوب، فهو محرم لعارض، أو المكروه لعارض كالبصل، كأكل البصل وغيره، فيجوز البسملة عليه، هذا يجوز البسملة عليه، لأن الوضوء هنا عبادة، ولو كان الماء الذي توضأت به مغصوبا، نعم. كذلك الشرط الثاني قال العلماء أن لا يكون ذكرًا محضًا لأنه إذا كان ذكر لا لا تبدأه بسم الله مثلا مثلا كأن تقول لا إله إلا الله لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحيم لا إله إلا الله واضح فقالوا لا إله إلا الله فلا يسن تسميته عليه لأنه هو ذكر أصلًا ها هو هو أصلًا ذكر وأما الذكر غير المحض الذكر غير المحض قالوا كالقرآن الكريم تسن تسميته لاشتماله على غير الذكر كالاخبار والمواعظ وغيرها او تشرع في قراءه كتاب او تشرع في قراءه كتاب الحديث النبوي الشريف هذا يسن فيه البسملة لانه ليس ذكرا محضا والابتداء عند العلماء يكون على نوعين ابتداء حقيقي هو ان تبدا بما تقدم من المقصود يعني عندما تشرع في العلم قل بسم الله الرحمن الرحيم او اضافي وهو الابتداء بما تقدم امام المقصود وان سبقه شيء يعني مثلا تكون تكلم مثلا تكون تتكلم في شيء في عمل ثم تشرح مثلا تكون تتكلم في كلام عام ثم تشرح تتكلم في في الحديث النبوي الشريف تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا البدايه هل البدايه حقيقيه لا بدايه اضافيه هي هي هي بدايه بالنسبه للحديث النبوي الشريف اما بالنسبه للكلام كله الكل فهو ليس ها ابتداءً مع أما الشعر العلماء بالنسبة للشعر قالوا لا يبدأوا لا خاصة إذا كان الشعر مما يشتمل على الهجو مثلا هجو لا سب لا, لا أو أو, أو, أو, أو غزل ها أو مكروه كالتغزل وغير معين أما يتعلق بالعلوم إذا كان الشعر في الرقائق في المواعظ في كلام الصالحين أو في في العلوم الشرعية الشعر يعني كالمنظومات الوارده في في العلوم كالنحو والصرف والبلاغه والعروض والفيق والاصول وغيرها فيبدا بالبسملة اتفاقا ها يسن فيه ان يبدا طالب العلم ها بالبسملة كما قال الامام الشاطبي صاحب الشاطبيه بدأت ببسم الله في النظم اولا في النظم اولا قال رحمه الله الحمد لله على صلاته الحمد هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به فيما خلق لأجله الحمد هو أن تصرف جميع ما أعطاك الله عز وجل له لذلك العلماء قالوا الحمد في اللغة هو الثناء بالكلام الجميل على جهة التبجيل والتعظيم ما هو الحمد في اللغة؟ هو الثناء بالكلام الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم اصطلاحا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه من منعما على الحامد أو غيره سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان قال الشيخ الحمد لله معا. والعلماء في مسألة الحمد قالوا الحمد له أركان أو خمس أركان عندنا حامد ومحمود ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغه هذه كلها من اركان أه؟ الحمد نعم قال الحمد لله اي احمد الله سبحانه وتعالى اي اثني عليه على جهه التبجيل والتعظيم هو صرف العبد جميعا انعم الله به فيما خلق لاجله اي أيوة استعمل كل ما أ... أرزقني الله عز وجل وما أنعم به علي لأجله سبحانه وتعالى وقال هنا العلماء قال الحمد لله قال هذه للاستغراق الحمد لا أعد معاني في اللغة هنا تفيد الاستغراق أي فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال على صلاته، صلاته بكسر الصاد. أي لأجل صلاته. اللام تعليلي هنا. لأجل صلاته، صلاته بمعنى لعطاياه الكثيرة. صلاه العطايا والنعم. ثم سلامٌ، سلام الله. أي وبعد البسمالة والحمدالة فسلام الله والمعنى التحية اللائقة به صلى الله عليه وآله وسلم. السلام على رسول الله. بحسب ما عنده تعالى كما تشعر به إضافة إضافته له تعالى ثم قال مع صلاته الحمد لله على صلاته ثم قال ثم سلام الله مع صلاته ثم سلام الله مع صلاته أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الثاني ماذا يقول على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد صلاته المعنى أي رحمته المقرون بالتعظيم والضمير يعود الى الله صلاته صلاة الله كانه يشير الى الايه الكريمه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما معنى صلاة الله صلاة الله قال العلماء من الله رحمه ان الله وملائكته ان الله كافيه مع ان الله يصلي اي يرحم من الله رحمه ومن الملائكه ان الله وملائكته ومن الملائكه استغفار يا ايها الذين امنوا صلوا عليه ومن غيره ها ومن غيره دعاء ومن غيره ها دعاء نعم وان كان العلماء في مساله هل النبي عليه الصلاه والسلام ينتفع بصلاتنا عليه؟ لو الله اللهم صلي على سيدنا أولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم هل ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة أو لا ينتفع من علماء الذوق من قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتفع وإنما الذي ينتفع هو نحن نعم ولكن صحيح عند العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم ينتفع بصلاتنا كسباق الأنبياء دليلهم في ذلك قالوا لأن الكاملة يقبل الكامل. يقبل زيادة ما يقبل. يقبل زيادة. الكامل يقبل الكمال. الكامل يقبل الكمال الزيادة ما يقبلش، يقبل الزيادة. الكامل يقبله الكمال، نعم. لكن لا ينبغي التصريح بذلك للعوام. لا ينبغي التصريح بذلك للعوام إلا في مقام التعليم، إلا في مقام التعليم، لأنه يشير نوع من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم. كما لا ينبغي المصلية ان يلاحظ ذلك، إذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعتقد بانك تنفع النبي عليه الصلاه والسلام، هي كذا اساءة ادب على النبي عليه الصلاه والسلام. بل يت بل يلاحظ بانه يتوسل به صلى الله عليه واله وسلم عند ربه في نيل مقصوده. نعم. ويقول العلماء انه قديما حتى في الرسائل النبويه لم يكن يبدا الرسائل بالصلاه على نفسه بسم الله الرحمن الرحيم فقط نعم اول من بدا الرسائل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هو هشام بن عبد الملك الاموي ثم مضى العمل على استحبابه عند العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى اذن كما قلنا ان الجمهور جمهور العلماء فسروا بالصلاة على النبي بان الله من الله تعالى رحمه للملائكه استغفار ومن غيرهم ولو حجرا او مدرا او شجرا التضرع والدعاء ولو لان كل شيء يصلي على النبي حتى الاحجار وحتى الجماد نعم هو الدعاء نعم آه لقوله تعالى من الأحزاب الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على عليه وسلموا تسليما. <تصفيق> قال في البيت الثاني: على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد. على نبي، نبي ونبي، النبي هو من نبئ وإنما سهلت الهمزة فقيل النبي ها أه؟ ذلك العرب تنطق بالهمز وقد تسهله يا أيها النبي يا أيها النبي في, في قراءة معه. على نبي ما هو النبي هو إنسان ذكر خرج بقول الإنسان غير الإنسان فلينبأ الحيوان ولا ينبأ الجماد وغيرها نعم ذكرون خرج بقولنا ذكر احتراز بالانثى لانه لا تكن انثى نبي حر خرج بقولنا الحر احتراز من العبد من بني ادم خرج الجن فليس هناك انبياء من الجن اوحى اليه بشرع اوحى اليه بشرع فإن أمر بتبليغه كان رسولا وإلا فنبي الله عز وجل إذا أوحى إلى عبد من عباده بشارة هذه يسمى نبي إذا أمر أن يبلغ تلك الشريعة ماذا يسمى؟ يسمى نبي ورسول نبي ورسول بينهما خصوص وعموم فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول أي نعم إذن الإنسان يخرج الحيوانات والذكر أخرجنا الأنثى والحر أخرجنا العبد آه؟ آه واضح لذلك هناك من اختلف في نبوته كسيدنا لقمان عليه السلام هل سيدنا لقمان نبي أو ليس نبيا؟ آه؟ خلاف بين العلماء ولكن أغلب العلماء قالوا بأنه ليس نبيا بل هو رجل صالح نعم وكان تلميذاً للأنبياء تلمذ على يد الأنبياء وكان حكيماً ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ثم قلنا بقولنا من بني آدم ماذا قلنا؟ أخرجنا الجن الجن والملائكة وقد اختلف العلماء في عدد الأنبياء كم هم عدد الأنبياء قال بعضهم 124000 نبي 124000 نبي وان كان بعضهم قال الاولى الامساك لانه هذا ليس هناك دليل عليه اللهم الا ما ورد في اخبار بني اسرائيل ها أه؟ وبعض العلماء قال الامساك اسلم الامساك اسلم لو قلنا 122000 ان هذا ما ورد فقط في اخبار بني اسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة غافر ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هذه دليل أنه كثير من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى لم يذكرهم في آه في كتابه الكريم بل من الرسل قال لقد ارسلنا رسلا ليس فقط أنبياء رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك نعم آه قال الشيخ النبي جاء بالتوحيد وإن كان هنا آه الرسالة مأخوذ من أرسل مدام عرفنا النبي لابد من هو الرسول الرسالة مأخوذ من أرسل يرسل رسالة وهي تعني تكليف الله عز وجل لأحد من عباده بإبلاغ الناس الشرعة فالرسالة بيان للعلاقة التي بين الله والنبي والناس والرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام نعم إذ ما معنى قول الناظم على نبي المقصود في قوله على نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم نعم. وإن كان العلماء علماء الاعتقاد علماء أصول الدين اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول هو الفرق بين النبي والرسول على أقوال على أقوال والصحيح في هذه المسألة أن كل من الرسول والنبي قد أوحي إليه كل من الرسول والنبي الله عز وجل أوحى إليهم فأوحى الله إلى الرسول رسالة وهي الإسلام المتضمن عقائد الإيمان وشريعة الأحكام وأمره بتبليغها إلى من أرسله إليهم قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية من سورة المائدة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 أمره أن يتبع رسالة الرسول الذي سبقه بتبليغها إلى أصحابها نعم. والحكم بها بينهم كرساله موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى بني إسرائيل التي أمر الله تعالى أنبياءهم بتبليغها والعمل بها من بعدهما قال تعالى من صورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهيدا إذن هذه الآية صريحة في بيان عمل النبيين وأهل العلم بالتوراة نعم هذه الآية إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. أي النبي يحكم به؟ بما في التوراة. في التوراة. آه بما في التوراة نعم، فهي آه صريحة ببيان عمل النبيين وبالتوراة التي اتمنهم الله عز وجل عليها ثم قال على نبي جاء بالتوحيد جاء المراد بالمجيء الإرسال فقد أرسله الله عز وجل على الرأس الأربعين سنة على راسه 40 سنه، وقلنا الحكمه في لماذا الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم اوحى اليه عندما لانه ربنا قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه، لانه الانسان لم يبلغ أربعين سنه يكون في الكمال العقلي، نعم في كماله العقلي. قال جاء بالتوحيد والله عز وجل بعث نبيه سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه واله وسلم الى الثقلين الانس والجن. الإنس والجين قال جاء بالتوحيد التوحيد في اللغة كما عرفنا التوحيد وأن العلم بأن الشيء واحد التوحيد أن تعلم أن الشيء واحد من حيث اللغة وفي الإصطلاح التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وافعالا. اي ان الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. واحد في في ذاته. واحد في صفاته. واحد في افعاله. جاء بالتوحيد. فان قال البعض قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام بغير التوحيد، جاب الاحكام الشرعيه والاحكام الاخلاقيه و... ها؟ لماذا خص التوحيد؟ قال عن النبي جاء بالتوحيد النبي عليه الصلاه والسلام علمنا التوحيد وعلمنا الاخلاق وعلمنا الاحكام العمليه والاحكام النظريه كل شيء الزكاه والصيام والحج نعم. قال الناظم هنا خصه بالتوحيد لانه اشرف العبادات الاحكام الاخلاقيه والاحكام العمليه والعباديه الصلاه وغيرها ما لم تكن بالتوحيد هل تصح لا تصح فهناك انه خصى الاشرف وهو التوحيد ثم قال وقد خلا الدين عن التوحيد ابعثه بالتوحيد المراد خلا اي تجرد خلا في اللغه بمعنى تجرد الدين في اللغه يطلق على عده معاني منها الطاعه تقول فلان ذات دين ذات صاحب طاعه كذلك تقول انسان فيه تدين فيه دين اي يعني فيه عباده من معاني الدين العباده ومن معاني الدين الجزاء والحساب والمراد به ما يتدين به الانسان ولو باطلا اليهوديه دين والنصرانيه دين والمجوسيه دين والبوذيه دين وهكذا أي كل ما يتدين به الإنسان ولو باطلاً فهو يطلق على الدين الحق ولكن إذا أطلقه يطلق على الدين الحق هو في الأصل يطلق على الدين الحق والدين الباطل قال تعالى وَمَنْ يَبْتَغِي دليل على ما قلنا نقول قوله تعالى من صوت ال عمران وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الإسلام دِينا غير الإسلام دينا معنى غير الإسلام دين النصرة اليهودية دين والنصرانية دين والبوذيه دين وغيرها كلها نعم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين والدين شرعا مش هو الدين قال جاء جاء بالتوحيد وقد خال الدين وقد خال الدين قلنا الدين في الشرع هو وضع الهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات قال قد خلَد الدين عن التوحيد أي بعثه الله عز وجل بعث سيدنا أولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في حين خلو الأديان عن التوحيد وعن كثير من المشروعات الحقة وإنما خص التوحيد لأنه ملاك الدين وأساس المشروعات أي التكاليف ثم قال في البيت الثالث فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق أي فأرشد أي النبي أرشد من؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم الضمير المستتر يعود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فارشد اي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم ارشد سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الخلق اي العباد المكلفين من الانس والجن لدين الحق المراد اي الحق هنا الله عز وجل اي دين الله لان الحق اسم من اسمائه الحق هو اسم من اسمائه آه. نعم ارشد الخلق الخلق لدين الحق اي دين الله بسيفه المراد بسيفه اي آلة الجهاد. آلة الجهاد. وهديه للحق والمراد بالهدى القران والسنه فكان صلى الله عليه واله وسلم يراسل الناس اولا بالقران والدعوه الى الاسلام فان اجابوا وإلا اعلمهم بالتهيؤ للجهاد وهكذا كان خلفاؤه واصحابه من السادة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. نعم. ثم قال وارشد فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. للحق المراد به هنا دين الإسلام. قد يقول قائل لماذا الناظم الإمام اللقاني رحمة الله عليه في البيت قال فارشد الحق الخلق لدين الحق بسيفه وهديه. لم يقول بهديه وسيفه. لماذا اصدر بالسيف؟ مع ان الهدي هو المقدم قبل السيف، ها؟ لماذا قدم السيف؟ مع, مع على الهدي مع ان الاش الجهاد لم يشرع الا بعد الهجره. قال العلماء قدم الناظم رحمه الله الامام الحجه ابراهيم اللقاني المالكي الاشعري رضي الله عنه السيف على الهدي هذا من باب اهتمام قال انه يعني قدم السيف اهتماما بالجهاد او ان الواو لا تفيد ترتيبا على الصحيح لما لما قال لما, لما قال بسيفه وهديه الواو في اللغه العربيه لا تفيد الترتيب لما صدر السيف لا يعني ان السيف ياتي قبل الهدي الهدي ثم ياتي السيف واضح الواو ماذا تفيد؟ غايه ما تفيده نحوا في النحو انها تفيد الجمع لكنها لا تفيد الترتيب الذي تفيد الترتيب هي ثم او فاء واضح فلا تفيد ترتيبا على الصحيح لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو الناس الى الدين فان ابوا يقاتلهم فان ابوا يقاتلهم وقتالهم لا للالجاء اذ لا اكراه في الدين وانما يقاتل المعاندين لأن بقائهم على كان عقبة في سبيل نشر الدين الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ثم قال ثم قال محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه، محمد هو سيدنا ونبينا مولانا ونور قلوبنا، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه ومحمدون وابلغ اسمائه محمد ابلغ من محمود من اسماء سيدنا محمد محمد واحمد ومحمود وغيرهم من الاسماء قال العلماء محمد ابلغ من محمود وابلغ من احمد لان محمد يفيد لان لان محمود يفيد المبالغه في المحموديه كما ان احمد يفيد المبالغه في الحامديه واضح محمد ابلغ من محمود واحمد لانه محمد اي الذي تحمد يحمده من في السماء ومن في الارض محمد اي انه يحمد من في يحمده من في السماء ومن ها ومن في الارض نعم ومن سماه محمد سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم على الصحيح وقال بعض اهل السير ان الذي سماه به هو أم هي امه سيده امنه عليه السلام. وجمع بعضهم بينهما اي بين تسميه السيده امنه وبين عبد المطلب لانه سمي محمدا بسبب رؤيا. قال فاذا ولدته فسميه محمدا هي رات في الرؤيا. وسمي بذلك رجاء ان يحمد في السماء والارض. والمسمى له به في الحقيقه من هو الله عز وجل هو الذي سماه محمدا لانه اظهر اظهر اسمه قبل ولادته في الكتب والهم جده بذلك نعم ثم قال محمد العاقب العاقب العاقب اي الذي يحشر الناس على طريقه وشرعه في الحديث ان العاقب لا نبي بعدي. أنا العاقب لا نبي بعدي. اي تبتدأ نبوته فلا ينافي في نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان. لأن سيدنا عيسى نبئ قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فآخر الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل حتى أن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشرع وبشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفت بين هذا وبين وجود سيدنا الخضر وإلياس على من قال من العلماء أنهما حياني إنما كان العاقب ليكون شرعه ناسخا لغيره من الشرائع للعكس نقص به العاقب أي في الشرع كما قلنا العاقب قال محمد العاقب أي الذي يحشر الناس على طريقه وشرعه وانما كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم هو العاقب ليكون شرعا ناسخا لغيره من الشرائع الى العكس كما جاء في حديث البخاري انا العاقب فلا نبي بعدي نعم. العاقب لرسلي اي للرسل جميعا اي للرسل جميعا واله الال كما تعرفون فيه كلام طويل عند العلماء من هم؟ أه؟ عند اصحابنا المالكيه هم بنو هاشم. ها؟ وعند الساده الشافعيه هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وعند وعند الاحناف هم الو علي والو جعفر والو عقيل. هناك من زاد الو العباس. ها؟ نعم. قال وصحبه المقصود بصحبه اي صحابته. ها؟ سياتي تعريف الصحابي ان شاء الله فيه في في نعم. قال واله وصحبه وحزبه. وحزبه اي من غلبت ملازمته له. ويحتمل ان يراد بهذا اتباعه مطلقا. الحزب هم اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم. ونحن ان شاء الله من حزب النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم. نعم. في كل عصر في كل